I denne filmen ska jeg vise deg stavekontroll i Microsoft Word, och den fungerer på lik måte i de andre Office 365 produktene. Forresten så har den egentlig skiftet navn, denne funktionen. Før så hette den stavekontroll, men nå har den skiftet navn til redaktör. Det er fordi den kan gjøre veldig mye mer enn bare å sjekke stavekontroll. Det skal vi se på etter hvert. Det er to måter du kan kjøre stavekontroll på. här har jeg et dokument med en del feilskrevende ord. Hvis jeg går for eksempel på ordet velkommen, som utheves med en rød strek. Og disse røde strekene, det betyr at det ordet finns ikke i en ordliste. Så det er oppslag mot en ordliste som gjør at den får en rød strek under sig. Den finns altså ikke i ordlista. Og det er en fin hjelp for sånne som mig som har en lese- og skrive-vanskel, som viser hvilke ord vi har skrevet feil. Og det jeg gjør, jeg høyreklikker på ordet, Och då kommer det upp ett valg som är forskjellige valg, men jag kan bland annat välja toppvalget här som heter stavekontroll. Och som du ser så kommer det upp tre forskjellige forslag på hur dette detta ska skrivas. Jag väljer det överste valet och trycker på det och då ersätts ordet i texten och den röda streken försvinner. Det andre måten å gjøre dette her på, det er å gå på Se gjennom og trykke på knappen lengst til venstre som er redaktør. Hvis vi går på redaktör nå, så får vi fram redaktørfunksjonen. Og han sier nå på øyeblikket nå at 63 prosent av dette dokumentet er riktig, eller er, er riktig. Han forteller oss at den har fem stavefeil, og den sier også at det er to grammatikalske feil i denne teksten. La oss se på hva som skjer. Jeg kan trykke på stavekontroll for å ta stavekontrollfeiler eller grammatikkontrollfeiler, eller jeg kan bare klippe oppe på denne prosenten oppe på toppen her for å starte revideringsprocessen. Og her må jeg komme med et veldig godt tips. Ta alltid og rett skrivefeilene og de grammatikalske feilene til slutt. Hvis du har en metode der du hele tiden går in og retter feil fortløpende etter hvert kommer rød strek, så blir du hele tiden avbrut i den kreative prosessen. Jeg vil absolutt anbefale å gjøre det til slutt, for da kan du gjøre det faglig først, og så kan du konsentrere deg om skrivefeila etterpå, selv om det kanskje tar en del tid hvis du har store lese- og skrivevånsker. Da trykker jeg på redaktør. Og da kommer den automatisk opp med populært. Her har jeg byttet om æ og æ. æ ø, og det jeg kan gå inn og gjøre da, da går jeg bort här borte, og så ser jeg at ja, der skal det være en æ. Og da går den automatisk videre. Retter den opp når den rød streken forsvinner, ordet blir satt inn riktig stavet, og vi går videre til neste ord. Og her er det gjennomført. Jeg trykker på gjennomført, og så går jag videre. Men så kommer noe nytt her, dere, for her er det sånn at vi får en blåstrek under svaret. Vi får to tynne blåstreker, og det forteller at det er en grammatikalsk feil. Den kunde på mange måter vært veldig mye bedre, men akkurat nå, som vi ser på skjermen, så er det sånn at det skal settes inn en «å» i stedet for «åg», og", og det sier den her borte i grammatikkontrollen, så hvis jeg nå trykker på «å», han forteller meg at det er og, og og, og så trykker jeg på den. Og da retteskrammet de kalske feilene opp, og den blå streken forsvinner. Jeg går igjen opp og trykker på prosenten, for jeg kan hele tiden bla meg videre, ser dere de pilene oppe her, som jeg kan bla meg rundt i dokumentet for å se de forskjellige. Og detta er et ord som har vært et vandetta ord for mig opp igjennom. Jeg har nesten alltid skrevet dette ordet feil. Og det jeg kan gjøre da, dette handler om å fungere og ikke nødvendigvis lære lettskrivinga, men her har jeg hatt opp igjennom tiden veldig tendens til å skrive en ekstra R i datamaskin. Og det jeg kan gå inn og gjøre, det er at kan gå inn her på trykke på pil nedover, og så kan jeg legge til i autokorrektur. Så trykker jeg på legg til i autokorrektur, O da vil alltid i fremtiden, når jeg skriver noe, eh, dette ordet er feil, så vil den automatisk bli rettet til noe nytt nå. Så hvis jeg nå går inn här og så skriver jeg «Hei», så ser du at den automatisk blir gjort om til stor forbokstav. Hvis du ønsker å gå inn og gjøre om noe i autokorrekturen, eller skrive noe inn i autokorrekturen, så kan du gå in på skillekortet «Se gjennom», så går du på «Språk», så går du på «Språkinnstillinger». Då kommer det upp en meny och här har vi valget som heter korrektur borte till vänster. Om vi går på alternativer för autokorrektur så kan du lägga in ord som ofta blir stavat fel som da blir automatiskt gjort om till riktigt. Till exempel så jag glömmer dubbelkonsonant i dette. Så jag vanligen skriver dette på denna måten så kan jag trycka på att det ska ersättas med dette med två t:er och så trycker jag lägg till og da vil det alltid automatisk bli rettet opp på denne datamaskinen. Det er viktig at den med dysleksi ikke nødvendigvis er den som gör dette här på egen hånd, for da kan det fort bli mye feil i den originale ordlista som det sjekkes opp mot for å sette rød Ett Et tips fra mig det er å høre sig fram på texten etter man har rettet den opp, for det er jo enkelte ord som dere ser på skjermen her nå, som faktisk er feil. Og det fanger jeg som dyslektiker ofte ikke opp når jeg ser det på skjermen, men jeg kan kanskje høre meg fram på det. Så da trykker jeg på den funktionen som heter les høyt. Så setter jeg i gang og begynner å lese. Å min digitale kompetanse, men følger... Ja, der hørte jeg bin digitale kompetanse. Dette er ett ord som finns på nynorsk, men blir derfor ikke uthevet med rød strek. Men här ska det jo stå din og det hørte i utgangspunktet ikke jeg før jeg fikk lest det auditivt. Så da bruker jeg den auditive støtten til å finne skrivefeilene mine. Lettere for mig å høre det enn å se det. Og til slutt så vil jeg si at dette her er jo en tjeneste under utviklingen. Det er på ingen måte perfekt ennå. For eksempel her så har vi kostet som vi trodde at dysleksikontrollen skulle ta ut i forhold til grammatikken. Men her skal det stå koster, men det oppdager ikke den funktionen automatisk, så bruken med et kritisk blikk, men det er ikke noe om at det kan være et godt verktøy for de som skriver mye feil.